Це двоє бурих ведмедів Ляля та Малюк. Вони понад 20 років живуть у зоопарку Запорізької дитячої залізниці. Але у вересні переїдуть до нової домівки зоопарку Оухендзу у місті Реннен, Нідерланди. До октября минулого року норми зберігання підтримування... До жовтня минулого року норм утримання їх ми дотримувалися. По 30 квадратних метрів на одного ведмедя. У жовтні 2020 року норми посилили. Ми переходимо на європейські норми. Тепер потрібно 200 квадратних метрів на одного ведмедя. Реконструювати вольєр у нас можливості немає, щоб їх задовольнити з водоспадами, басейнами. Тому було ухвалене рішення передати їх до інших рук. В Україні нікуди їх передати. Сини Відмовився. Через одну громадську організацію ми вийшли на нідерландський зоопарк, і вони будуть у нас їх забирати". За словами Михайла Черненького, точної інформації, як бурі хижаки потрапили до зоопарку, не знає. Але є версія, що їх передали співробітники цирку у 90-х роках. Вони були передані нам цирку за переказами. Вони були передані нам цирком. Ляля у нас з'явилась у 95-му році, в якому віці невідомо. Малюк молодший від Лялі. Через рік вони у нас давали нащадків. Ми їх прилаштовували на щось міняли. Ведмедиця похилого віку. Останні пару років вже нічого немає. Зараз вони їдять овочі, зазвичай, кашу, мед, варення. Нині ведмедів готують до передання зоопарку нідерландського міста Ре. На цей час ми зробили їм щеплення від сказу. Всі інші процедури – лікування зубів, взяття аналізів крові, біологічних показників – узі зробили представники Дніпровської та Київської ветеринарних клінік. Їм вживили ідентифікаційні чіпи. Це обов'язкова умова для перетину кордонів. 7 червня журналісти Суспільного відправили офіційний запит до акціонерного товариства «Укрзалізниця», аби дізнатися, скільки коштуватиме транспортування двох бурих ведмедів із Запоріжжя до Нідерландського зоопарку, та які в них там будуть умови. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.